Ми з підрозділом, з батальйону «Свобода» зараз на бойовому змагодженніх, хлопці з інших підрозділів, зокрема з 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж». Зараз стоять на позиціях, міцно утримують позиції навколо міста Бахмут, в самому місті Бахмут і в принципі бороністі в нашій країні. Те, що спілкування з ними нам доповідають. ситуація складна, ситуація дуже напружена, ворог. Превалить з усього чого може, валить дуже кріпко мінометним обстрілом артою різних калібрів, ота накриває з ГАЕС і ВСПГ і намагається там досягти хоча б щось. Проте має там гори трупів, Бахмут український, б'ється, тримається і буде українським. Ну, відповідно, хотів би вас ще розпитати про історію з Пригожиним військовим російським злочинцем і його злочинним угрупованням Вагнера. Так, пролунало пару днів тому доволі скандальні Пригожинські заяви. Зокрема, він обіцяв, що якщо не буде їм поставлено належної кількості боєприпасів, відводити з 10-го числа свій підрозділ. Туди пообіцяли заводити Ахмат батальйон, точніше полки, які контролюються кадером і так далі, і так далі. Ну, немов би ворог якось всередині своєї зграї домовився Ну і відповідно якось це відбивалося на ситуації на лінії фронту і зокрема якщо йдеться про кількість боєприпасів які випускає ворог по наших позиціях як насправді виглядає сила так тому що Пригожин брехав про те що мовляв боєкомплектів їм бракує на жаль боєкомплектів їм не бракує валять вони дуже кріпко і для розуміння вони знищують територію випалюють просто землю, це від порядка трьохсот квадратних метрів до квадратного кілометра просто випалюється земля, тому що одна воронка, і будівлі лягають до фундаменту. Тому ті всі заяви того е, виродка повара бункерного пригожена, що там в них щось не вистачає боєприпасу, то все не відповідає воно дійсності. Те, що в них там дійсно всередині є якісь міжусобиці серйозні, ну це з усього того, що ми бачимо, це так. Адже там вони понаплодили собі вже там під десяток цих різних інших терористичних ЧВК, там Мігазпром, до туди руку, діхмаві, там, ще там інші, там навіть не пам'ятаю, як їх звати, але їх там до десяти штук. І це явний конфлікт Пригожина і того Козопаса Чеченського, що там щось він до на того розповідає ну це все бутафорія насправді хоча я відверто особисто не не, не дуже вірю що Пригожин би робив би таку ласку нам і доводив би цю інформацію думаю що це все ж таки якийсь прийом і ПСО і нам на то звертати увагу не, не дуже потрібно в нас є задача в нас є місія нам потрібно вибити ту знищити її і на бахмутському напрямку, зокрема, і, в принципі, на всі території країни. І дійти це мінімум до кордону, далі чекати наказу. І я щиро сподіваюся, що ми пройдемо парадним маршем по руїнам тієї недоімперії, і ті всі і дони, і повари, і, і, і а ті всі дони, і повари будуть на мучительному концерті у Крабзон. Як зараз виглядає Бахмут? Чи є ще якісь укріплення якісь споруди які можна використовувати як прихисток як прикриття які можуть застосовувати наші бійці я ще раз повторюся з того приводу що ми з батальйону свободи зараз на бойовому змаганні, та все ж з моменту того кому ми ще були на позиції Бахмут власне тоді вже був Зруйнований майже повністю, Там не було жодної будівлі, яка б не, не постраждала. Бо були будівлі, повністю зруйновані. Зараз ситуація виглядає, з того, що нам опці, наші побратими е говорять, ситуація виглядає ще більш катастрофічною, хоча, ну, складно сказати, навіть ще більш, тому що, власне, міста, е як взагалі міста в розумінні нормальної людини, його не існує. Місто зруйноване вщент, зруйноване повністю. І, на жаль, ворог Чобіт, ще досі стоїть на нашій землі і продовжує, намагається якось е, просуватися. Е, з величезними своїми втратами, все, що там навколо Бахмута і в самому е, наразі в місті Бахмут, там все завалено кацапськими, е, кацапськими трупами. Ніхто їх не забирає, ніхто тих двохсотих не забирає. Nee, вони і трьохсотих не дуже забирають, то все ж там, якщо може, якось сам що якось, шкандибає і не нерветься на заградотряд, що його своїй там, не грохнуть, Тому власне, можливо, якось дивом вижив. В більшості своїх двохсотих-трьохсотих вони не забирають, це все зараз трошки потепліво починає гнити. І, ну, для, ну, запах, як нам говорять по протимі, навіть стоїть, ну, скажімо так, не дуже приємний. Пане лейтенанте, ви казали про те, що ворог намагається випалювати буквально ті чи інші ділянки фронту. Що вони використовують? Зокрема, чи йдеться і про фосфорні боєприпаси, чи вони використовують переважно потужні мінометні системи? Вони використовують все наявне в них озброєння. Вони в них, де більшого, та все ж таки, на жаль, воно ще стріляє, той, той, той, той метал. І летить металу дуже багато. Я щиро сподіваюся і побратимемо із батальйону Свободи і з інших підрозділів переконаний, що підтримують і сподіваються, що до нас якомога швидше дійде озброєння і артилерійські, і міномети, і снаряди до установок, і міни, і інші типи якісь артилерійських установок, бронювана тяжка техніка, для того, щоб ми могли з артилерійських установок контрбатарейно подавляти удари Кацапівів при виявленні можливого удару ми наносили його наперед і наносимо його точно Функції, які в нас вміють це робити вони в нас є ми з батальйоном що як перебуваєте на позиціях е з мінометної батареї батальйону Свобода, свободах фокси до результату що з другої міни потрапляли по цілі так так це нерухома ціля чи з міномету по рухомі потрапити ну це надскладно та все ж таки з другої міни по нерухомій цілі ми, ми потрапляли і знищували ворога і по випадки контрбатарейних пліт. То, на той момент ми там знищили там за один бій два мінаматів розрахунки катапульт. Тому якщо ми говоримо про професійні навички наші бійці, я те що не можна навіть порівнювати. Ми просто вони просто кращі. А, тому що в Кацапів немає такої не бази Вони працюють по старій жуківській радянській бази і власне, якогось розуміння ведення новітнього бою нема Та все ж у них є дуже багато ресурсу металу і сталі І вони його валять просто з усього Випалюють землю кварталами Випалюють квадратними кілометрами землю Це страшно Тому єдиний наш зараз І дуже сподіваюся, якнайшовічно Йдуть до нас озброєння артилерійське Для того, щоб Контрбатарей не подивляти. Ну а для нашої піхоти це вороньована техніка. І чим більше її буде, тим більше наших пацанів приїдуть додому з перемоги. Ганам заступниця міністра оборони, е, заявила про те, що ворог все ще намагається до 9 травня захопити Бахмут. Чи з огляду на ці заявки, можливо, ви помічали, ваші колеги, є інформація про якусь іншу тактику, яку застосовує ворог власне в околицях Бахмута? Тактика стара жуківська радянська, валять я ртою, потім йдуть е, м'ясними навалами. Тому в міських е, умовах е, використовувати велику кількість е, особового складу це ну, не є доцільно. Вони штурмують відповідно там, до 15 осіб групами людей е, в більш такі там, де посадки в населених пунктах під Бахмутом, там йдуть більш, більшими групами. Ніякої особливо нової тактики там немає, де придумати вони її е, не в змозі. Якщо там вони заявляють, що візьмуть до 9 травня, ну, вони заявляли, що візьмуть там, і до Нового року, потім заявляв, що візьмуть до е, Шабашу на, там, на 23 лютого, потім, що там до е, річниці початку повномасштабного вторгня 24. І таких заяв там, можна там, порахувати, їх там десятки, що вони там розповідають, що вони, е, що вони де візьмуть. Ну Бахмут вони не візьмуть однозначно, ні до 9, не сподіваюся, не пізніше. Тому це все пусті заяви. З 2022 року, ще з внутрішнього місяця, вони намагаються брати бахмут. В результаті більше 100 тисяч в них, тих шакалів особового складу, вони виведені і з гладу. Є там, там до 40 тисяч вбитими, і інші, так чи інакше, там поранені 300, яких там як дошкандивало, забравимо. Для розуміння це більше, ніж середня армія в Європі. Чехія армія порядка 50 тисяч осіб. Ну от власне, а вже тут під Бахмутом під 100 тисяч е, виведено з гладу з, з тих е, шакалів. А майже як е, середня армія в Європі вже там не слухають той мучительний концерт Кабзона. Тому ніяких цих з'явиться пустота і е, менше їх треба слухати, а більше треба працювати над перемогою України. На останок, пане лейтенанте, чи є вже розуміння, які підрозділи зараз з ворожого боку беруть участь у штурмах на Бахмутському напрямку? Чи це йдеться про регулярні зараз частини, чи в основних зараз так званих м'ясних штурмів складають вагнерівці? Mm, прямо. Я б зараз не хотів говорити, які безпосередньо там частини кацачки беруть участь знову ж таки кацапи моніторять наші і можуть так чи інакше використовувати в своїх якихось цілях У них там збірна селянка там ці залишки тих недобитків вагнеров які там знову ж таки вони розділені на декілька так би мовити каст. Там є найнижчі касти ті що там тяжко хворі є там ті що там більш-менш середня каста є там у них ті що більш-менш якось оснащені хоча їх там небагато та це ж таки є такий невеличкий е, підрозділ. Є в них, так би мовити, дешевешники, є ці е, чмобіки. І власне і підрозділи їхні, ці дешеве, вони теж зараз здебільшого е, сформовані на швидку руку із е, чмобіків. Тому що власне Кацапи несуть втрати великі, а нове м'ясо добирати десь треба. І теж ця прихована е, мобілізація на Кацапі. І вони то кидуть там п'ять днів десь крокувати по втілу і кидають оцю м'ясоруку. Середня там проживає. Цей Шакау на Бахмутському напрямку, ну десь порядка п'яти днів, там, плюс-мінус, там, вже кому як повезе, хто три, хто сім, ну, в менше з тим, в середньому десь п'ять тому солянка там страшна, зберіць страшний, і е, те, з чим ми зараз стикнулися, я, я дуже б хотів, щоб ми цю погані, ще раз повторююся, щоб ми якнайшвидше вибули всіма неможливими способами, з всіх можливих ресурсів, і потім, щоб наші діти живуть вільні, вільні, незамежні Україні, і, і в, нації, в нації не спорили, в нації переможці.